Яскравими зображеннями художники Очакова розмалювали пошкоджені дерева вздовж пішохідної алеї. Соборна вулиця перетворилася на арт-галерею. Мені дуже подобається, це можливо цікавіше навіть, ніж просто мурали, а дерева стають живими. Так що спасибі. В проєкті взяли участь вісім майстрів. За декілька місяців створили 15 картин. Майже всі виконані акрилом. Лише мариніст Ігор Пічугін використав іншу техніку. «Я намалював кольоровими акриловими фарбами і вже зверху олійними. Свою першу картину на дереві художник написав 6 років тому. Товариш, мені. «Товариш подзвонив мені і каже, Ігор, а ось в Китаї пишуть на деревах, а у нас є пару дерев класних, не хочеш? Я кажу, ти знаєш, треба спробувати». Ось це дерево. Зображення реставрував минулого року, а вже наприкінці цього літа намалював морський пейзаж. Сюжет підказало саме дерево. Тепер тут є вітрильне судно та аджегольський маяк. Найвищий в Україні. «Я відразу зрозумів, що я його намалюю і навіть без ескізу. Лише просяк випадок підгледів в інтернеті. Ось ця вибоїна. Одразу і не зрозуміло, як і що. Я вирішив зробити, ніби вітрильник виходить за гори, А це грот. Тут щось від стовбора залишилося. Напівкругле. Теж я думав, чи то мотузку намалювати, морський вузол, але потім зупинився на якорі. Ірина Баранова-Антоненко, як і Ігор Володимирович, закінчила Очаківську дитячу художню школу. Але образотворче мистецтво залишилося як хобі. Коли малювала по дереву, то теж повністю довірилася своїм відчуттям. Намагалася виходити з того, як воно мене вело. Його кора, його поверхня. Як йшло, це дуже цікаво. Це навіть цікавіше, ніж заздалегідь щось придумати. Алею прикрашають дві її картини. Морську дівчину малювала 6 годин. Загрунтувала поверхню, почала олівцем і вона, мабуть, десь тиждень мене чекала ще. Я знала, що хочу дівчину намалювати, а що буде далі, я не знала. Мені хотілося якихось гарних таких невеличких моментів, щоб погляд постійно переміщувався, щоб людина, коли дивиться, вона знаходила якісь маленькі такі цікаві фрагментики і на них зупинялася, а потім о, ще один, ще один. Тобто можна сказати, що це така декоративна річ. Проєкт приурочено до Дня міста Очаків. На казкову алею можна завітати у будь-яку пору року.